Hej, välkommen tillbaka till Gamla Uppsala Museum. Ni som tittar tidigare i veckan ni kommer kanske ihåg att vi håller på att testa en tidsmaskin här på museet. Så det är den jag har bakom mig här och den snurrar på ljudet där. Då kommer den här tidsmaskinen hämta in en person som levde för länge sedan. Så kan vi prata lite om honom. Och det är vikingatid vi har ställt in maskinen på, så nu ska vi testa. Vet vad jag heter? Oh, ja, jag kan se in i framtiden. Jaha, okej. Okay. Eh, det var ju lite oväntat, eh, men eh, har du alltid kunnat det eller? Ja, har du aldrig träffat en völva förut? Nej, jag kan inte säga att jag träffat en völva, men det är så någon då som kan, kan se in i framtiden. Ja, ja, vi kan se in i framtiden med hjälp av de här runorna. Jaha. Och då visste jag att jag skulle resa hit. För jag fick den här resrunan. Jag skulle okay. resa inom i tiden då. Ja, ja. precis. Ja. Men spännande. men så det är liksom kan du göra som jobb då? Ja, ska jag språ dig? Ja, men jag vad så fint Ja. Ska se. Ska se vad heter det festa? Torbjögge heter jag. Torbjögge, det var ett väldigt annorlunda namn. Och Sruna. Jaha, du kommer få sol hela dagen. Jag har mm. bara jag. Då. Nej, runt omkring dig, okej, okej. du kanske skiner mm. som en sol, men jag har det. Du kanske ska lära de eh, personerna som är i de där konstiga fyrkantiga dumburkarna som försöker berätta om vädret, hur man spår, så ah, de kan säga ja, på tv där, ja. Mm. ja. Ja, just precis, precis. Ja, precis. Ja. Mm. Ska vi se om jag hittar någon mer? Då? Ja, så jag ska oh. sol och du ska bli rik! Jaha! Ja! Välgång, ja, det här bra. Ja, det är en F-ru ja så färuna där. låt förlåt, ja, lite konstig så här. Ja, men, men de där kanske också vill oss på. Det vill de säkert tror jag, tror jag nog, ja. absolut. Jag, jag har hört att ni har en sån där konstig ah. ansiktsbok. Där ansiktsbok. skulle du jag, absolut. Ja, där skulle du kunna lägga ut hur man får. Ja, nej, men du skickar ah. grejerna till mig så, så fixar jag det. Ja, men jag gör det. Men, men kung Arn, han har lite problem där borta så jag måste springa Okej, okej. Ah, men okay. tack för att du kom, Torbjörg. Ah. Ja, tack. Ha så bra.